Добрий день і в добру годину. Кожен день, час і хвилину, я думаю, любі земляки, за нас. У цей важкий для країни час. На жаль, є серед нас українців, серед вас. Ті, що не думають за Україну, про нас. Тільки за себе, їм гроші подай, вони усе зроблять. Лиш команду дай. Порошенко вже пішов, але господарем себе вважає. Кісткою, як перед собаками, помахає, А вони, голодні і ті пси, Вже готові до ганебної борьби по пси. Куди кине кусок м'яса – побіжать, Чи напишуть лозунги та покричать. Він то знає, як управлять, Псевдопатріотам вже до цього не звикать. Порошенко кидав крадені гроші – не жаліє, На тих, хто за рідну неньку не хворіє. Він то потом їх не заробив, А в карман свій безсовісті положив. Нарешті добрався до влади, довольний, та розкрутив свій бізнес поповній. За народ нічого не думав та не гадав, заводи продав та в офшорах тіньові кошти сховав. Тепер крадій боїться, що йому прийдеться сісти у тюрму, та все вкрадене повернути народу, йому то це не вподоби. Тому знову до влади рветься, хоче воювати, війну не зупиняти, ще більше людей положити, тим самим більше грошей заробити. Ба тим, що стоять за нього горою, я дам вам пораду таку. Пішли б ви краще на передову, ось там покажіть відвагу свою. Якщо ви патріоти України, то на площі не протирайте штани. «Та зробіть щось краще для країни, щоб в ній люди краще жили!» Вони цього заслужили. А ви, пси, робите все навпаки. Ставить під ніжки ви мастаки. Ну як вам мої думки? Після виборів президента в країні помінялись місцями дві людини. Той, що був, хотів війни. А новий – миру. Дай Боже обраному президенту силу. Прошу! Не заважайте зеленій людині озеленювати нашу країну. Зелені дерева, кущі і луги, поля та трава та молодії сади. Щоб чистим киснем дихали наші дітки, були вільними наші руки й думки. Хай ніколи не буде війни, здоровими та щасливими були всі ми. Зараз ми маємо прекрасну, відкриту, працьовиту, завзяту, відважну людину, яка подбає за нас, за всю Україну Відремонтує дороги і містки Побудує лікарні, школи, садки Він за землю, чорнозем і бурштин Проти корупції виступив він Не побоявся мафіозі жадних Небезпечних, злих та продажних Всі ми будемо молитись до неба Щоб вік був президента довгий у тебе Зеленський у всьому розбереться, він розуміє, який шанс йому дається, нема в його діях ніякої зради, краще підтримайте та дайте поради. Він серцем боліє за кожного з нас. Так мало пройшло, потрібен лише час. Я вірю в це свято, повірте, і ви, і в нас, в Україні розквітнуть сади.